Anunc alarmant pentru Bucure sub reteni, probleme la pasajul Basarab, ce anunc primria Capitalei. Pasajul Basarab a fost deschis circulației în anul 2011. În momentul în care s-au finalizat parțial lucrurile sub liniere s-au făcut testele de rezistent, dar fără să fie făcut recepția la terminarea lucrurilor pentru ce la momentul inaugurării o serie de lucruri adiacente care făceau parte din proiect nu erau finalizate, spune primria capitalei susținând ce deficiențele aprute se înscriu în categoria de probleme M.O. subliniere tenite de actuala administrație pentru cei cei care au condus ora subliniereul în ultimii ani nu au luat nicio măsură pentru definitivarea etapelor legale ale acestui proiect. Municipalitatea mai afirmă ce, în lipsa recepției, nu poate prelua în administrare pasajul sublinierei, nu poate face investiții. Conform primăriei capitalei, pasajul Basarab a fost deschis circulației în anul 2011. În momentul în care s-au finalizat parțial lucrările sub liniere I s-au făcut toate testele de rezistent, dar fără fie făcut recepția la terminarea lucrurilor pentru că la momentul inaugurii nu erau finalizate o serie de lucruri adiacente care făceau parte din proiect, parcarea de sub pasaj, lifturi. Trotuarul rulant, iar deschiderea pasajului fere recepția a terminarea lucrurilor a fost posibil pentru ce, pe vechiul regulament de recepție prevăzut în H.G.273 pe 1994, beneficiarii lucrurilor puteau prelua sub liniere pune în funcțiune perci din lucrare. În ce la preluarea mandatului actualei administrații procesul de recepție la terminarea lucrurilor nu era nici măcar demarat, de i trecusei 5 ani de la punerea lui în funcțiune. A sublinierea dar, în anul 2017 s-a constituit Comisia de recepție la terminarea lucrurilor. Format din special sublinieră TIPMB, RATB, administrația SETR-zilor sublinieră Inspectoratului de Stat în Construcții care, în urma verificării lucrărilor executate sublinieră IA Documentelor Suport, a decis expertizarea întregii lucruri. Expertiza realizată de profesori universitari. Inginer de Universitatea Tehnică de Construcții București subliniere Este finalizat, fiind depus în data de 2 martie 2018 la registratura PMB. După analiza acestei expertize, Comisia este în să comunice rezultatele sublinierei, măsurile ce se impun, mai spune primria capitalei. Având în vedere ce nu s-a făcut recepția la terminarea lucrurilor, de maintenan ca pasajului s-a ocupat constructorul, iar fără recepție primria nu poate prelua în administrare pasajul sub nu poate face investiții. După finalizarea recepției, pasajul va fi dat în administrarea administrației seterezilor care va remedia în regim de urgență toate deficiențele semnalate. Precizme ceprimria municipiului București sub nu are nicio datorie fac de asocierea astal de Construction. Toate situațiile de lucruri certificate de ce trei consultante au fost peletite. În ce un mece asocierea a acționat în instant, municipiul Bucure ti din urmă cu câțiva ani pentru plata unor lucruri suplimentare, neprevăzute în contract. Dosarul se află în prezent pe rolul instanțelor de judecat. În ceea ce privește perioada de garanție a acestui obiectiv de investiții, precizme ce aceasta nu a expirat, având în vedere ce garanția se calculează de la momentul semnării recepției la terminarea lucrurilor, adaug primria capitalei, conform newsro.com.